انتهت على دفع ألف دينار عطوه والدواهيق علي الحداد علي ابو حمدان اسمع اسمع يا دينار بالطبع ألف دينار و50000 دينار وتكفل بخمسين خلال الفتره الجايه القريبه وبعدين كمان 40,000 دينار يعني الجميع 140,000 دينار وال1000 دينار هلا هون عمالهم بطلب كفالة ملتقى اهل القدس هون الشيخ فلسطين الاول تشكر كل من حضر وتشكر كل من تابع هذه القضيه وقضايا اخرى الجهالين واحد حياك الله، اخوك مصلح طلعوا معك سعيد، الجهالين احنا ما بدنا ندفع لهم كفالة، احنا لحالنا الجهالين حبايل وقبايل وقادرة تحمي وجوههم هاي عنواننا المختار ابو دهود البسيس الله يمه وعنواننا كمان ابو نادر همش والله تكبرنا وفكريرنا ومخاطيرنا وعلى روسنا كلنا جنود معهم والله هدول الهم حصة كل كل حصة كبيرة تاج راسنا والله يا ابو دهود والحك ابو خالد حبيبنا أبو سالم والجميع وكلكم والله تاج راسنا يا يعني خلونا نرجع لورا شوي عشان نضبطوا عشان عطوتكم يا للتذكير بس يا اخوان على رمضان مهوبنا ايام لا 5 ايام شوال بس بدي اتحملكم يا اخوان اذا انتم حريصين على السلم الاهلي وكل انسان يكون حريص على السلم الاهلي بدور بدور وبتعب يحجب الشر على الناس انا ما بدي دعوه ما تحوجونيش جفت عليكم الله ما تحوجوني إلو كل واحد شر يجي هو إنسان محترم ومعاه معاه خمس أيام عشان إنتوا يكون برضه معاكم خالق وبعدها وبعدها يا <تصفيق> إخوان لو سمحت يا ابو أنا بعدها كل إنشاه الموجود المقبلة والمستقبلة ما حد يلوم حتى بعد خمس أيام ما حد يلوم حتى وأنا بقول الإبن محمد اخوته يقعدوا في امان الله ومحميين بامن الله. ما في حدا بيعرب عليهم ويصوبهم. وابو الولد يطلع ابو الولد برضه محمي من برا من عنا. اكثر من هيك ما ظل عنا. <تصفيق> حياك الله الله في احترام لك يا ابو كيد الله اكبر ولله الحمد. الله اكبر ولله الحمد. ابو كيد امانه في عروق وأمانة في عمرنا أن نوصل الناس كلها لغضبنا علينا. أنا بعرف أنت بتحكي في هذا الموضوع وحكيت أنا وياك فيه. لكن أنا بدي أوجه كلمة للحداد. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. يعني مش الشديد اللي بيصرع الرجال وببطح الرجال. قال لكن الشديد اللي بيملك نفسه عند الغضب. الصبر الصبر هو مفتاح الفرج. فالصبر وصلك للي بدك اياه وبرجع لك وما بخليك تلعب في احنا هذول الناس بدال الخمس بدال الخمس ايام انا مطلع على الشيء اكثر منهم. بدال الخمس ايام خلي الناس تاخذ مجال اكثر لانه القضيه قضيه اطفال والناس بتتوه. الله رحم الله رحم الموضوع انه كانت في ناس عقال في هذا الموضوع. اعطى الناس من هذا بعد العيد يسير يراجع اولادهم والحقوق كمان في اشياء عندنا راح تبين في المحكمه بكره وبعد بكره والاسبوع الجاي في اشياء تبين اعطي الناس رضي الله عنك وارضاك هات لك هات لك بعد العيد وإنت يا ابو كاين انت الان العقدة العقدة الكبيرة خليتها العقدة الكبيرة خليتها فاضل ان شاء الله يا اخوان ابو سمعين والله انا ما سمعتش ولا كلمه من اخوي ابو تعيد ابو الحبيبي والله حصه هو ابو خالد والساعين انثور والله بعد العيد بعد العيد ايوه بالضبط